السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الإخوة والاخوات الطلبه واخيرا خرج الاعلان لكيفية كيفيه اتمام مسطره التسجيل بكليه العلوم القانونيه والاقتصادية والاجتماعيه السالة الجديده في طبيعه الحال برسم السنه الجامعيه 2020 2021 اذا غادي خاص الطلبه الجدد كاملين انهم يحولوا مبلغ 100 درهم 100 درهم هذا المبلغ هذا خاص بطبيعه الحال ب بقسط التامين واجب التامين لاسورانس 100 درهم ديال لاسورانس هذه كاين اللي كيطرح السؤال ديالاش ديالاش هذه 100 ديال درهم وعلاش داروها 100 درهم ديال لاسورانس ديال التامين كانت في الكليات ومازال كاينه وباقى كاينه وكاينه في المغرب كامل اذا فين غادي نحولوا هذه 100 درهم هذه على الحساب البنكي المفتوح لدى بريد بنك ضروري غادي تمشي لوكاله بريد بنك في طبيعه الحال غادي تدي هذا رقم الحساب هذا حاول تصور الشاشه ولا معاك التليفون غادي تعطيهم مية درهم بطبيعه الحال يكون عندك البطاقه الوطنيه ديالك حيت غيعطيوك واحد توصيل. التوصيل هذا التوصيل خصو يكون باسم الطالب او الطالبه اللي غادي تخلص واجب التامين باش تسجل في في الكليه داخل اجل اقصاه يوم الجمعه 30 اكتوبر يعني تقريبا باقى مده 15 يوم مدة خمستاشر يوم كذلك كاين ملء الاستمارة، واحد الاستمارة ها هي غادي تليشارجوها هي وورد غادي تعاودوا تعمروها وغادي تصيفطوها في هاد البريد الالكتروني، من بعد ما ماتليشارجيو الاستمارة هي على الشكل التالي هي خاصة بالتأمين بلاسورنس فيها, فيها غير معلومات ديال التأمين إلى آخره، المهم اللي غادي يخصكم تعمروه هو هاد الجدول هذايا. فقط غادي تلقاو غير وغير المعلومات خاصه بالتامين اذا نبقاو مع طريقة ديال الملء الجدول غادي تسعودو ترجعوا للموقع الكليه عندنا عاوتاني واحد الاستماره واحده اخرى غادي نكليكيوا عليها غادي تفتح اذا اول شيء غادي نختاروا المسلك اذا نختار القانون بالعربيه سنه الحصول على شهاده البكالوريا كاين 2019 2020 سنه الازدياد عطينا 2001 2000 1990 1998 وعطينا يعني سنه اخرى انا غادي نختار سنه اخرى اذا ما كان الحصول على شهاده البكالوريا إما تيفلت اا سلا اسم مدينه سلا حيث هي اللي فيها شهاده البكالوريا نكمل التسجيل اذا غادي ياخذوا العنوان ديال البريد الالكتروني ديالي الصورة الا كنت بغيت نبدل البريد الالكتروني غادي ندير تبديل الحساب هنا كما كتلاحظوا غيطلبوا مني شهاده عدم العمل بطبيعه الحال هذا الامر معروف الناس اللي السن ديالو ديالهم كيتجاوز 22 سنه للفوق كما الموقع عطانا اخر سن هو اللي عندهم تنين وعشرين، غير يطلبوا منهم شهادة عدم العمل ضروري ولغة يضطروا إنهم يخلصوا رب علف درهم كل عام.